ढवाड़िया सोभा श्री रामबा जिला शिक्षण भवन स्वागत रोल ऑफ टीचर के नी का। तो के मा शिक्षक तो शिक्षण शाला समावेश शिक्षण शाला સમાવેશી શિક્ષણમાં સામાન્ય શાળાના શિક્ષક ભૂમિકા કેવી હોય તેમાં આપણે જોઈશું પોઈન્ટ એક પોઈન્ટ એક અભ્યાસક્રમમાં સુધારણા બરોબર શિક્ષક છે એ भूमिका अदा कर सुधारणा शाला जरूरत कही विशिष्ट जरूरिया ध्यान में लाइ शिक्षक अभ्यास सुधारणा अनुकूलकरण करें वर्ग खंड बधाने एक सामानी शिक्षण आप सकते अभ्यास बाबत कर तो एक प्रत्यायन बरब शिक्षक कई रीते प्रत्यायन करविए करविए કરવા માટે જુદી જુદી વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરશે જેમ કે સમજૂત અધ્યાપન સ્વાધ્યાયની સૂચનાઓની સમજ જૂથ અધ્યાપન વગેરે અને આ પ્રવૃત્તિઓ કે વ્યૂહરચનાઓ અમલમાં લેતા શિક્ષક ની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સમાવેશી વર્ગ ખંડ ની સફળતા નો આધાર તેના પર્યાવરણ પર છે શિક્ષક અને શાળા એવું માનવું જોઈએ કે વિકલાંગ બાળકોની અંદર શિક્ષણની ક્ષમતાઓ રહેલી છે અને આ અભિગમ સમાવેશી શિક્ષણની સફળતા માટે સામાન્ય શાળાના શિક્ષકે પોતાના વ્યવસાયમાં પુત્રોત્તર વિકાસ કરતા રહેવું જોઈએ અને તે માટે તેને પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવો જોઈએ જેથી તે પ્રત્યયનના કૌશલ્યો અનુકૂળિકરણ રીતો પછી છે કે શિક્ષકનું વર્તનનું વ્યવસ્થાપન સમાવેશી શિક્ષણમાં વિકલાંગ અને બિન વિકલાંગ બંને પ્રકારના વિદ્યાર્થી સાથે ભણતા હોય ત્યારે વર્તન સંબંધી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉદભવે છે જેથી વિદ્યાર્થી પોતાના ગેરવર્તનો સ્વયં નિયંત્રણ કરી શકે ત્યાર પછી છે કે સહયોગ સહયોગ એ એક પ્રક્રિયા છે वह कचेरी खाते मीटिंग वगैरह सहयोग त्यार एक सात सह अध्यापन જવાબદારી પણ વહે આમ સમાવેશી શિક્ષણમાં સામાન્ય શાળાના શિક્ષકે સધ્યાપન દ્વારા અધ્યાપન કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એ સમાવેશી શિક્ષણ સફળ બનાવે છે समावेशी विशिष्ट का होई। तो तेमा आपने तो एक तज्ञ तरीके, तरीके भूमिका भजी सके कारण शाला शाला परिवारंग व्यक्ति के विद्यार्थी न मनोविज्ञान अध्यापन शैली प्रत्यायन कौशल्य ભાષા વાણી વિકાસ વગેરે શિક્ષક પ્રોત્સાહન એ સમાવેશી શિક્ષણને સફળ બનાવે છે તેથી વિશિષ્ટ શિક્ષકે બાળકની યોગ્યતા ઓળખી તેને સમાવેશી શિક્ષણમાં ઉત્તરોત્તર વિકાસ કરે તે માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ બે પોઈન્ટ તરીકે શિક્ષક બહોળું અનુભવ હોય છે તેથી તેને આ જ્ઞાન અને અનુભવોના આધારે વિકલાંગતાના ક્ષેત્રમાં સંશોધન હાથ ધરવા જોઈએ જેથી સમાવેશી શિક્ષણની અસર અસરકારકતાની સમાજના લોકોને ખબર પડે पची से जागृति फैलावना तरीके तो विशिष्ट शिक्षक ने प्रकारो, विकलांगता प्रकारों कारणों अटकव शिक्षण अंगे वगैरे अंगे योग्य ख्याल हो सजर आ क्षेत्र जागृति फैला कार्य कर सके विकलांगता प्रत्येटी जागृतता आते ज आवा समाज बा शिक्षण उपयोगी थे समाज थी शिक्षण सफल बन स આભાર